بسم الله خلق الإنسان من قلقل كالفقار وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فباي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فباي الاء تكذبان وله الجوار الملك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 تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عاد فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواقي والأقدام فبأي آلاء تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بين ذا وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان بدأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجن الجد من الدكتور محمد فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقوم مثل انس قبلهم ولا